Ne znam koi daje mora kupim se day date A da nikad ne gledam na premjer Ne razsvestišem za deset Nije bitan material dok je prezident